I den här filmen ska jag visa hur du kan söka fram, hur du använder och hur du kan läsa en e-bok via EBSCO. Börja med att söka fram boken du är intresserad av i bibliotekets sök. Jag söker på titel på en bok som jag är intresserad av. Här har vi sedan resultatlistan. Och Som du kan se så står det här att det är en e-bok. Ibland finns vissa e-böcker även i fysiskt format på biblioteket, då kommer de också upp här. Just denna har vi två exemplar av, en som går att låna med hem och en som man kan läsa på plats i biblioteket. Men just nu är vi intresserade av e-boken, så för att få fram den klickar jag på knappen till höger som heter e-bok. Om du sitter hemma och vill läsa en e-bok kommer du behöva logga in för att få tillgång till boken. Du kan behöva logga in två gånger. En gång med personnummer och PIN-kod. Och sen med användarnamn och lösenord. Här har vi nu e-boken framför oss, och då kan man välja hur man vill läsa den. Det går dels att ladda ner boken under en begränsad tid. Men för att göra det behöver du skaffa ett EBSCO-konto. Detta konto är inte på något sätt kopplat till HV, utan det är något du får skapa helt själv. Vi rekommenderar dock att läsa i online-läget. Då behöver du inte skapa något konto för att få tillgång till boken. För att läsa i onlineläget så klickar du på ePub fulltext så kommer du till boken. I menyn längst upp finns olika funktioner. Du kan bland annat spara ett antal sidor, maila dem till dig själv eller skriva ut. Dock är det ett begränsat antal sidor det gäller och det är förlaget som bestämmer hur många sidor du får spara ner kan du också kopiera referensen om du bestämmer dig för att använda boken i ditt arbete. Till vänster har du innehållsförteckningen. Och det är också här du väljer vilken del av boken du vill läsa. Klicka fram rubrikerna och välj det kapitel som intresserar dig. Det är inte ofta man läser en bok från början till slut. Så detta är ett smidigt sätt att komma fram till just det avsnitt du vill läsa den här gången. Längst ner till höger så kan du kontrollera storleken på texten. Genom att klicka på plusset blir texten större och minus gör texten mindre. Här kan du också klicka på de fyra pilarna för att läsa boken i fullskärmsläge. Det går också att söka i boken om du är intresserad av ett specifikt ämne men inte vet i vilket kapitel det står om det är i. Detta är en enorm fördel med att läsa en e-bok. Under Search within kan du skriva in ett sökord i rutan. Klicka på sök så får du upp hur många gånger ordet nämns i boken. Om du ser en sida som verkar intressant, kan du klicka på texten så skickas du till den sidan. Ordet du sökt på är också markerat. Det går även att anteckna i boken. Dock behöver du ett EBSCO-konto för att kunna spara dina anteckningar. För att anteckna markerar du texten du vill kommentera. Går till My Notes. Klicka på New Note och skriv din kommentar. Glöm inte att spara. Det kan kanske vara lite svårt att läsa från en skärm till en början. Men det är bra att öva på det eftersom många kursböcker numera kommer i e-boksformat. En stor fördel med detta är att fler kan läsa boken samtidigt. Lycka till med läsningen!